وحصرياً. فقط وحصريا فقط وحصريا على يا يا اهل الفرح شاطرين ينولا الحاد ورش ورود عبغية ملكة مش على الفرح يزبان مزيت باريك مغنية. مبروك مبروك وياك حلال الليلة فرحة خيالية الليلة فرحة خيالية فرحك ملكة هو عقد إطران. اشتركوا في القناة